حاضر اور حاضرین الحمدللہ الحمد الحمدللہ آپ بخوبی واقف ہیں اس بات سے کہ رب تعلیٰ کے فضل و کرم سے حضور پاکری سلاۃ وسلام کے نظر کرم سے ہم جیسے گنہگاروں کو بخشش کا اور برکت برکتوں رفتوں والی رات کا دوبارہ موقع زندگی میں مل رہا ہے یہ رات جس کی بہت بڑی فضیلتیں ہیں بہت برکتیں ہیں بہت عظمتیں ہیں اور اس سے بڑی بات اور میں نہیں کہہ سکتا کہ اس رات کو رب تعالی گنہ کو کثیر تعداد میں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 تو صرف اور صرف ایک عام سی بات ہے کہ اس رات میں ہوتا کیا ہے رب کی عبادت ہے نوافل پڑھے جاتے ہیں گناہوں سے معافی مانگے جاتے ہیں تسبیحات کی جاتی ہیں تو یہ غلط کام تو نہیں ہے تو اسے روکنا بھی جو مناسب مناسب نہیں ہے تو چلو ساری چیزیں اس کے اوپر حدیث بھی موجود ہے اور یہ واقعتاً حقیقتاً یہ رات ہے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 دستے دستے پھیلائے تو سہی مجھ سے مانگے تو سے وہ تو رب تعلیٰ عام دنوں میں مطلب کہ مکمل ایک مسلمان کی جو زندگی ہے اس کے اوپر یہ آیا تھا کہ ما یہ فال اللہ ہوگے عذاب کو رب تعالیٰ تو ویسے فرماتا کہ تمہیں تمہارا رب عذاب دے کے کیا کرے گا وہ رب جس نے محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ ہمیں پیدا فرمایا ہے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 حدیث مبارکہ ہے کہ آقا بلیہ علیہ و سلام اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طیب آپ روایت کرتی ہیں اس حدیث کو کہ رات کا پہر تھا میں نے دیکھا کہ آقا بلے علیہ و سلام میرے پاس حجر انور میں بستر پر آرام فرما تھا پھر کچھ ہی دیر بعد دیکھا تو آپ وہاں پر نہیں تھے تو میرے ذہن میں میرے میرے دل میں خیال آئے سوال اٹھے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 کہ رب کا رسول تیرے تیرے حق میں جو ہے نا وہ اونچ نیچ کر جائے گا مطلب تمہیں تمہارا حق نہیں دے گا جو تمہارا حق کسی اور کو دے آئے گا کہنے لگے نہیں بلکہ آج کی رات وہ برکتوں والی وہ عظمتوں والی وہ رفعتوں والی وہ رحمتوں والی رات ہے کہ اس رات رب تعالی آسمان دنیا پر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 تو پھر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کا آپ نے جب یہ بات سنی تو صرف اپنے پاس اپنے تک نہیں صبح اٹھی تو آپ نے سب کو بتایا کہ یہ رات بہت برکتوں والی رات ہے تو حضرت علی المرتدا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ و جغول کری آپ نے پھر مزید اس کو آگے بڑھایا کہ اس رات کو عبادت تو کرنی ہی کرنی ہے لیکن صبح اٹھ کے روزہ بھی رکھنا ہے صرف عبادت نہیں روزہ بھی رکھنا ہے اور یہ بھی آقا کریم علیہ صلاط و کی پیاری سنت ہے کہ پندرہویں شعبان عبادت کرنی ہے تسبیحات کرنی ہے استفار کرنا ہے پھر ٹائم نکال کے قبرستان بھی جانا ہے کیونکہ آقا کریم علیہ صلاح و خود بھی قبرستان تشریف نہیں گئے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 دیکھنا بھائیو ایک دن ہماری بھی قبر بن جائے گی جی. جیسے ہم کسی کا جنازہ پڑھ کے آتے ہیں دیکھنا ایک دن ہمارا بھی کوئی جنازہ پڑھ رہا ہوگا جیسے ہم کسی کی کلخانی پہ بیٹھ کے اس کے لیے یہ سارے ثواب کرتے ہیں دیکھنا ایک دن ہمارے لیے بھی بندے اکٹھے ہوئے بیٹھے ہوں گے جیسے ہم کسی کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہوتے ہیں ویسے ایک نہ ایک دن ہمارے لیے بھی لوگ اکٹھے ہو کر مغفرت کر رہے ہوں گے بھائیو یہ دنیا یہ دنیا کے اگر چھوٹے سے مشکلے میں کہیں پر کوئی چھوٹی سی بھی آفر لگ جائے تو لوگ بھاگ دوڑ کے جاتے ہیں ساری باتیں دور کی ہیں سائڈ پہ رکھے ہیں کیونکہ ہمارے وہاں تک پہنچ بھی نہیں ہے حالات حاضرہ کے مطابق میں آپ کو مثال دوں کہ اس وقت ملک کی معیشت کس موڑ پہ کھڑی ہوئی ہر بندے کو پتہ ہے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 فاف یا وفور یا غفور یا وفور کیا آپ سب میرے ساتھ مل کے پڑھیں گے اللہ ان نگا افون تحب الافو فاف و انّا یا غفور یا غفور یا, یا وفور چھوٹی سی تصویر اور اس کا ترجمہ پتہ کیا ہے ترجمہ سنیں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 ایک ارض عرض جو ہے اس در پر بھی ڈالیں ایک التجا اس در پر بھی لے کر آئے کہ باری تعالیٰ ہمیں یہ عطا فرما دے باری تعلیٰ ہمیں یہ عطا فرما دے باری تعلیٰ ہمیں یہ عطا فرما دے اور رب تعالیٰ تو اپنے بندے سے محبت ہی بے پناہ فرماتا ہے یہ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ایک گنہگار بندہ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 کاش کہ میں نے دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت والی زندگی کے कुछ کچھ بھیجا ہوتا تو آج میں یہاں پر سرخرو ہو جاتا ہوں سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں ہوگا اس دن تو وہ بندہ بھی پچھتا رہا ہوگا آوازیں لگا رہا ہوگا کہ ہائے میں برباد ہو گیا میرا سب کچھ تباہ ہو گیا فرشتے جہنم کی طرف لے جا رہے پھر اچانک سے جو ہے فرشتوں کو حکم ہوگا اور اس بندے کو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 تولا گیا جب نام عمال کو تولا گیا ظاہر کیا گیا تو نیک عمل تو ایک بھی نہیں تھا حکم جہنم ہو گیا تھا جہنم میں ڈالا جا رہا تھا پھر اچانک سے فیصلہ بدل گیا اچانک سے جہنم کی بجائے جنت لے نکلے مجھے اس کی کیا وجہ تو پھر رب تعالیٰ فرمائے گا کہ اے بندے تو نے نہیں سنا تھا دنیا میں رہتے ہوئے کہ رب اپنے بندے سے ستر ماؤں سے بھی بڑھ کے پیار کرتا ہے ستر مائیں نہیں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 اب ایک بات اس رات کے حوالہ سے سن لیں بہت ہی کمال کی بات ہے حدیث کا مفہوم ہے شب بارات پہ پندرہویں رات جو بھی بندہ بیری کے ساتھ پتے لے کر بیری کے ساتھ پتے لے کر ان کو گرم کرے پانی میں اور جب وہ پانی نہانے کے قابل ہو جائے تو اس پانی سے اگر وہ غسل کرے گا تو رب تعلیٰ کے فضل سے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ پورا سال وہ نظر بد سے جادو جیسی موزی بیماریوں سے محفوظ رہے گا اس رات جو یہ عمل کرے گا اور اب یہ بھی نہیں کرنا آپ نے کہ کاری صاحب نے ہمیں بولا ہے کہ جی علامہ صاحب نے بولا ہے آپ نے بیری کے ساتھ پتے لے کہ کے ان کو بھاپ دے کے گرم کر کے اسے غسل کرنا ہے تو پھر ذرا یہ بھی بات ذہن میں رکھیے گا کہ میں ممبر پر بیٹھ کے کہہ رہا ہوں میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ جا کے توڑ کے لے جائیں بلکہ ان سے پوچھ کے لے ہمیں ہیں ایمنی توڑ لینے قبرستان کے کنارے لگی ہوئی ہے بیری کی طرف تو, تو وہاں سے پتے توڑ لیے کسی کے گھر کے پاس لگی ہوئے دو تین ٹانیاں ہمارے گھر آ رہی ہیں تو ہم وہاں سے توڑ لیں نہیں اس طرح فائدہ نہیں حاصل ہوگا جس کا ہے اس سے اجازت لے کے اس سے پوچھ کے سات بیری کے پتے لے کر ان کو گرم کر کے جب وہ پانی نہانے کے قابل ہو جائے اس سے آپ غسل فرمائیں اور آج اس وقت ہر بندہ بیٹھ کر یہ نیت کرے ابھی سے اسی وقت سے کہ اس رات کو ہم ضائع نہیں کریں گے ان شاء اللہ عزیز جتنا ہم سے گناہ ہو گئے ہم ان سب سے معافی مانگیں گے رابطہ نے ہمیں بہت بڑا موقع عنایت فرما دیا ہے رابطہ نے ہمیں رحمتوں والی برکتوں والی عظمتوں والی رفعتوں والی رات پانی کس کے صدقے نصیب فرما دی ہے تو اس کو ضائع نہیں کرنا زیادہ سے زیادہ طبعتفار کرنا زیادہ سے زیادہ ربطعیٰ سے معافی مانگنا اور اگر کوئی بندہ آپ سے ناراض ہے تو اس سے معافی بھی مانگ لینا میسج کر کے نہیں بجائے اس کے پاس جا اور میں آپ سب سے یہ عز کر رہا ہوں التجا کو ہو ہوں کہ اس خاص رات میں ہر بندہ اپنی دعاؤں میں مجھ جیسے گنہگار کو بھی یاد رکھے رب تعالیٰ ہم سب کو اس رات کی رحمت لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بما علیہ الابلا المبین